Mitä järkeä on ikärajoissa, onko K-18 pelien pelaaminen laitonta, Koska on mukava harrastus, se on joskus opettavaista sosiaalista kanssakäymistä ainakin, ja erityisesti hauskaa. Peliä on kuitenkin olemassa satoja tuhansia, ja pelkästään pelin nimestä on hirveen vaikea tietää, mitä se peli itse asiassa sisältää. Sen takia on olemassa ikärajoja ja sisältömerkintöjä, jotta kuluttaja voisi paremmin arvioida, että onko se peli nyt sopiva just sille porukalle, jolla se ollaan ostamassa. Ikäraja ei kerro sen pelin vaikeudesta varsinaisesti mitään, vaan sen soveltuvuudesta. Moni K3-peli saattaa olla hyvinkin vaikka vaikkapa alkuperäinen Super Mario Bros. Ja moni K18-peli voi olla hyvinkin helppo. Mutta K3 ei saa sisältää mitään ääntä tai kuvia, jotka voisivat olla pelottavia nuoremmille lapsille. Ainoastaan hyvin lievä, koominen tai lapsellinen, väkivallan muoto on hyväksytty. Pelit ei saa sisältää sopimatonta kielen käyttöä. Sen sijaan K-18-merkinnän saa peli, ää, kun väkivallan taso saavuttaa vaiheen, jossa peli sisältää raakaa väkivaltaa, moraalitonta tappamista tai väkivaltaa puolustuskyvyttämien uhreja kohtaan. Pelit joissa on laittomien huumeiden käyttöä, ja niiden ihannointia ja avoimia seksuaalisia kohtauksia kuuluvat tämän K-18-ikäluokituksen sisään. Kuten myös pelit, jotka sisältävät esimerkiksi avointa rasismia tai syrjintää. Muut luokitukset sitten asettuu jonkin näiden K3 ja K18 ikärajan välille. Näiden ikärajaluokitusten yhteydessä on myös sisältömerkinnät, jotka kertoo siitä, miksi tämä ikäraja on annettu. Niitä on yhteensä seitsemän, jos me muistan ne, niin ne on väkivalta, sopimaton kieli, kauhu, seksi, huumeet, syrjintä ja uhkapelit. Ne näkyy myös tässä mun ympärillä. Ja näistä tosiaan paljon paremmin saa selville sen, mitä peli itse asiassa sisältää. Suomessa ikärajat on kirjattu kuvaohjelmalaki. Ja tää K18 on sitova ikäraja, eli K18-pelejä ei saa pelata tai niitä ei saa ostaa alle 18-vuotias. Näiden muiden ikärajojen kohdalla voidaan käyttää sitä kolmen vuoden joustoa, jos vieressä on huoltaja, joka tuntee sen oman lapsensa ja tietää, että sen tyyppisiä pelejä voi pelata. Nämä ikärajat perustuu tieteelliseen tutkimukseen ne on aika tarkkoja, joten kannattaa ehkä miettiä, että kannattaako niitä yli-ikäisiä tarkoitettuja pelejä pelata. Voisin sanoa, että itsekin ärsytti silloin nuorempana, kun niitä Q18-pelejä ei saanut ostettua, mutta voisin sanoa, että kyllä näin yli 18-vuotiaanakin on ihan hyvin aikaa niitä pelejä pelailla.